Перший із трьох боїв, які провела в рингу чемпіонату Європи хмельничанка Уріка Кострицька, був із туркенею. Українка, вона в синьому, перемагає суперницю. Вона дуже хороший боєць. У другому бою Оріка буксує з німкенею та вдруге на цих змаганнях перемагає. Вона е трохи була неудобна, вона лівша була. Спортсменка розповідає, хвилювалася, бо атмосфера на чемпіонаті була напружена, і не лише в рингу. Поза рингом також. Ніхто ні з ким не общався. Для 15-річних хмельничанки, Ауріки Кострицької, чемпіонат Європи в Тбілісі – другі континентальні змагання. Перші в 2019 році вона виграла. Цього року спортсменка перейшла в старшу вікову групу юніорок. Та каже, саме це вплинуло на її результат фінального бою з росіянкою. Вона трьохкратна чемпіонка Європи. Я не скажу, що вона сильніша мене була. Вона була Навірно, що, що опітніша, бо на рік старше мене, більше змагань провела. Хочеться зустрітися з нею і відбоксувати, і виграти її. Із росіянкою Ауріка відбоксувала три раунди по дві хвилини кожен та поступилася. Проіграла я 5-0. Розстроїлися, звісно, що програла. Один із тренерів боксерки Богдан Синчук, який виводив вихованку в ринг, срібло чемпіонату Європи вважає успішним результатом. Авріка зробила все, що могла. В такому віці, вона, це її перша Європа в юніорах. Я думаю, що на слідувальний рік вона також буде, ну, буде в юніорах і буде приймати участь в першій чемпіонаті Європи. І я думаю, що вона стане золотою призеркою. У тому що спортсменка в майбутньому здобуде європейське Наш золото, директор спортивної школи бік, бік, Олег Логовий каже, не сумнівається. Бо додає, Ауріка та ще дві боксерки дитячо-юнацької спортивної школи Беревісник, Єлизавета Войвудко і Тетяна Іванова працюють системно і наполегливо. Пам'ятаю, коли вони ще прийшли тут вот такими маленькими, да. Ауріка вообще була 9 років, щоб хлопці такі Пахали так, як вони пахуть, по два рази в день, а то ще й школа була і так, далі, і так далі. Я просто всіх, всіх їм, наприклад, приводив, кажу, дивіться, оце буде результат. Із боксерками працюють три тренери, крім Богдана Сенчука – це Дмитро Лазарів і Петро Мовчан. Я все дивився через ну, пряму трансляцію, болювали вдома, сім'єю. Бої чудові, ну, достойні. Та додає, із дівчатами працювати простіше. Дівчата дисциплінованіші за хлопців, слухняніші, ну, більш краще виконують поставлені ними завдання. До європейських змагань спортсменка, каже, готувалася в своїй школі. Я тренувалась тут, в Хмельницькому, їздили на спарринги в Кам'янець, тільки з хлопцями, дівчат не було. На Чемпіонаті Європи Ауріка виконала норматив майстра спорту України та чекає офіційного присвоєння звання. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.